Vláda, Tak ja poznám ako strašne skromného Chalana pánkača, bežca, ktorý proste prebeh žije. Určite akože patrí do slovenskej špičky, do úzkej špičky, dá sa povedať, do skupiny niekoľko najlepších bežcov. Majú na mňa pôsoby ako taká nadprirodzená bytosť, taká, taká lesná, nejaký lesný duch. Proste ja behám ako nejaká dobrá baba tuto, hoci kde inde alebo niekde vo svete, keď som sa bavil s kamošmi, že, že nie som nejaká extra trieda, ale, ale proste baví ma to a, a rád, sa, rád, rád sa naháňam a, a tú energiu, ktorú mám navyššie, tak rád ju vybijem v lese a tá príroda mi ju zase vráti naspäť sa musíš v danom momente snažiť najlepšie ako a už čo ti do cesty príde, samozrejme, ty nevieš presne, ako to bude prebiehať. Musíš i krok po až do cieľa.